فضو المسرح لها وطفى الشموع هالعروسه نورها يكفي الجموع سلطن بين كل المعجبات يوم جت انهار تحتل القلوب انت بختر كنها ضبي اللعوب من تحداها تعود بالهروب من منصات العذارة والبنات اعلنوا الفرحه لها بكل البلد عيشوها اجمل تفاصيل السعد وباركوها وارقصوا الليله بعد يا مزاين الحفل واهل الثبات بنت ابوها الفارقه من صغرها أكبرت واليوم يا عسى الافراح تملع عمرها كل وقت وحين من كل الجهات هذه نسخة للاستماع فقط جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظة بنت خالد ما هي يطول الكريم يطول دام انه يقول يفخر بفعله مطالق الزحول شيخ عز وشيخ طيب ومكرمه يا نور النضر الاصيله باتهامه الفخر ام سلطان علي شان وقدر جامعه طيب وحلاوه على صفات تعتزي باخوانها نعم صقور الرجال اهل الوفا بكل الامور والخواجزين قبله حضور في حالهم هالمعاني حيرات في الشموع هالعروسه نورها يكفي الجموع افرشوا ورد الغلا من كل نوع صفق هاي الفاتنة يوم انهار البست فستانها ثم طبت والفرح مدانها كانها ملكه جمال زمانها اتسلطن بين كل المعجبات يوم جت انهار تحتل القلوب اتبختر كانها ظبي اللعوب من تحداها تعود بالهروب من منصات العذار عيشوا أجمل تفاصيل السعد وباركوها وارقصوا الليلة بعد يا مزاين الحفل واهل الثبات بنت ابوها الفارقة من صغرها اكبرت واليوم يعالي قدرها يا عسى لفراح تملع عمرها كل وقت وحين من كل الجهات بنت خالد والفحر اسمه يطول، الكريم يطول دام انه يقول يفخر بفعله مطالق الزحول شيخ عز وشيخ طيب ومكرمان أمك تهنك يا نور النضر الاصيله صيله باتهامة الفحر أم سلطان عليها شان وقدر جامعة طيب وحلاوة على صفات اعتزيب باخوانها نعم صقور الرجال أهل الوفا بكل الأمور وأصحابي